Bideotxo honetan ikusiko dugu nola egin aurkezpen bat Google Drive-en. aukeratuko dugu Drive, eta hor, berria, aurpe, aurkezpenak, irekitzen denean, aukeratuko dugu zelako estiloa nahi dugu hau, aukeratuko dugu, eta zabalduko da e, diapositiba aurkezpenaren asala. Or, jarri behar dugu izenburua normalean maiuskulas jartzen duguna ari nahi badugu gero hemen jarriko dugu azpian asalean e, taldeki den andelen antzis izen abizen gaudea eta ikasturtea. Bat. Vale. Tandoren joango gara goiko barrara eta aukeratuko dugu diapositiva berriaren diseñoa. Nik bakarriki zenburuarekin. Hor, eh, diapositibaren izenburua informazioarekin lotuta. Tandoren sartuko dugu testu kuadro bat Zeinetan jarriko dugun informazio laburtua. Ikusten dugu dagoela beltzes eta txikia. Beraz egokitzeko, joango gara formatua, e, testua eta kolorea. Kasu honetan zuria jarriko dugu txikia ikusten danez ango gara gehitzen, azkenen amazazpia amazortzita baina atzeko, klasiko atzeko parteak edo edo nok, ikusteko modua jartzeko. Informazioa izango da beti oso argia. Itz laburrak, informazio laburra, itz garrantzitsuak beltzez, eta hor definizioa Eta gero, informazioak geziekin. Nolaekin gezia? Ba egiten dugu, gidoi, gidoi, eta shift gezi moduan. Simbolo handia, eta gertzen da, gesi bat. bai Hori ez badugu nahi beltzez, normal. Beltzez jarriko dugu, itz garrantzitsuenak. Gero, ikusita, oso urbil daudela lerroak. Ba, orduen kaso horretan joan gora tresna barrarak, ema esekatuko ditugu iru puntuak, eta aukeratuko dugu lerro eta paragrafoen tartekatzea. Eta adibidez, bat koma bost, edo parkatu bat koma mabost, bat koma bost, interesatzen zaiguna. Ondoren aukeratuko dugu iru dia interesatzen zaiguna. Nik aukeratu dot, ba dibidez, animalia zeluna. Irudiak izan behar dira askeak. Edo kreatikomoz, edo dakigun horri direnak askeak, adibidez Wikipedia. Edo flirk direnak. Itxatziko dugu irudia. Eta hor markatu behar dira e, testuan eipaturiko gauza garrantzitsuak. Adibidez horretarako jarriko dugu goian klikatu gesia, bat egingo dugu horreri aldatu nahi aldiogu lodiera eta kolorea hor eta gero jarriko dugu itz bat ja aukeratu eta kolorea eta dena kontrol z kont, oh, parkatu, e, kontrol z kontrol ube eta hori jarriko dugu nahi dugun lekuan adibidez zu honetan Harriko dugu hor, zentrioloak, bale? Beraz, ba, dekogu irudia, dekogu e geziarekin markatuta nahi duguna, eta zer dan hori. Ez dugu behar, e irudia linkatuta joan behar duen hau da, zer horri hartu dugu, Bagoaz berriro horri aldera. Eta goian agertzen den URL-a klik batekin da urdinez jartzen da. Ctrl-Z, gure irudia, klikatu gainean, eta tres barran agertzen da txertatu esteka. Zabaltzen den kuadban Ctrl-V eta aplikatu. Jabadakogun nondik hartu dugun irudia. Eta azkena falta zaiguna, da jartzea, Ctrl-Z, zentrioloak ipinik, Ctrl-V, kopiatzeko kuadroa nire zaugarriekin, eta irudiaren azpian jartzeko argazkioina. Hau da, zer dan, irudia. Normalean letra txikiagorekin egoten da, eta ez eta hor jarriko dugu, zer dan? A animalia, animalia, zelula. Ok? Horduan, kasunetan, Ja, badaukagu diapositibaren izenburua, badaukagu informazio laburra itzgarrantzitxuenak beltzez jarrita edo azpimarratuta, nahi duzuen bezala. Baina, nabarmenduta informazioa eskasa, esaldirik ez, horiek zuk esango dituz horkezpena egiterakoan, markatu geziekin interesatzen zaiguna eta argazkioenak. Ikusteko ondo dagoen ala ez, emango genioke diapositiba aurkezpenari, baina orain ezin dutekin. Eta hortik ateratzeko escape tecla. Dan ondo baldin badago, jarraituko genuke gure aurkezpenarekin berri bat aukeratuta eta prozesu berdina egon arte. Espero dut informazio honekin, nahikoa izatea eta oso aurkezpen politak prestatzea. Gero arte.